السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے آپ لوگ سب کہ مجھے تو جانتے ہو گے بلال میں آپ لوگوں کو آج سمجھانے آیا ہوں کہ یہ بارشیں یہ برساتیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاکے بنا رہے ہو کیا کیا نہیں کر رہے ایک بات بولوں یہ اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں پر آپ لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہمارا تاریخ ایک کمنگ आ آ رہا ہے جیسے ڈرامے میں نہیں سناتے کمنگ سو لازمی دیکھنا اور ضرور پوسٹ کرنا آئی ڈیز پر مجھے لازمی کمنٹ کرنا جس پہ آلات آئے اس طرح سیلاب زدوں کی طرح تو اس لوگوں کی مدد فرمائیجیے ہم لوگ تو پھر بھی گھروں میں ٹھیک ہے لیکن اس لوگوں کا پتہ نہیں کس طرح رہ رہے ہیں کس طرح گھروں میں آپ لوگ مدد فرمائیے اس لوگوں کے کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں کے دوست بھائی جیسے اوکے چوبیس تاریخ کو پھر دیکھا جائیں گے بارہ تاریخ کو دیکھا کون زندہ کون اللہ حافظ میرے پیارے دوستوں بھائی